رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه وما دون ما فيها الا ذكر الله وعالما ومتعلما وما والا رزق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ بھئی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا فض قرون تم مجھے یاد کرو از میں تمہیں یاد رکھوں گا وش قرونی ولا تقرول میرا شکریہ نہ کرو اور میری نہ نہ کرو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال دے کر فرمایا مسر اللہ کو رب و اللہد اللہ عیدکر محسر الحقی وہ اس طرح ہے جیسا کہ مردہ اور زندہ ہے جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے مرا ہوا مردار ہے وہ اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی صلی اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو اللہ کا نام اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بیٹھتے اس مجلس کے اندر ایسے ہی مجلس برباد ہو جاتی ہے نہ اللہ کا ذکر اس میں ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی مجلس ہے اس میں کوئی الفاظ نہیں حدیث کے اندر کھانے کی مجلس ہے چاہے ویسے ہی بیٹھے ہوئے جب کسی بھی قسم کی کوئی مجلس ہے نہ اللہ کا ذکر اس میں ہوتا ہے اور نہ اس میں نبی علیہ السلام پر درود ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ایسے اٹھتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے وہ مردہ گدے کے پاس سے اٹھتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کے اندر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر درود ہوا اللہ تعالیٰ تعلیہ ترتن یومر قیامت قیام کے دن اس کو اس مجلس کے اوپر حسرت ہوگی کہ یار میں اس مجلس میں کیوں بیٹھا رہا میں نے وہ क्यों کیوں کی اس مجلس میں کیوں بیٹھا رہا کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک مجلس لگی رہی لیکن اس کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں کسی قسم کا کوئی نبی علیہ اسلام کا دروز نہیں ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں ہے قیامت والے دن انسان کو اس کے اوپر شرمندگی ہوگی کہ بھائی میں اس مجلس میں کیوں بیٹھا رہا اس قدر ضروری ہے اللہ کا ذکر کہ انسان کو اللہ کے یاد میں رہنا چاہیے محتمدین بھائیوں بے چینی سکون بے سکونی اور غیر اطمینانی انسان مسترب رہتا ہے پریشان رہتا ہے اس کا ایک بڑا سباب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے کیونکہ رسول اللہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سکون اس کے دل کو اطمینان ہی اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اللہ دینا ذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ قرار پکڑتے ہیں متمعین ہوتے ہیں اطمینان پہنچتا ہے دلوں کو اللہ بھی ذکر اللہ خبردار ادا رہو سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچتا ہے تو دل کا سکون اور اطمینان یہ تو بڑی ضروری چیز ہے انسان کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ جس زندگی کے اندر انسان کا دل سکون میں رہے تو سکون حاصل کرنے کا ایک بہترین یہ تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ سکون پہنچا ہے یہ تو اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی پرانے پاک کے اندر بیان کر دیا تو میرے محترم بھائی اگر انسان کو زندگی کے اندر سکون چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں رہے اللہ نے دلوں کو پیدا کیا ہے لیکن سکون جو ہے وہ اس نے اپنے پاس سے رکھا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر بھی سکون ملتا ہے تو میرے محترم عزیز بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس کی جو ہے وہ ذکر نہ کرنے کی مذمت بیان فرمائی ہے اور کرنے والے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے ایک جگہ پہ نبی اسلام کی حدیث سوائے اللہ کے ذکر کے جو لانت سے چیزیں خارج ہیں وہ چار چیزیں ہیں ایک اللہ ذکر وہ اور ایک عالم اللہ کے دین کا عالم وہ سیکھنے والا ہے قرآن کو سیکھنے والا ہے حدیث کو سیکھنے والا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے یہ تین چیزیں اب اللہ اور جو اس کے متعلق ہیں دین کی تعلیم کو سیکھنے سکھانے کے متعلق ہے اللہ کے ذکر کے متعلق ہیں نماز ہے روزہ ہے یا دیگر عبادت جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ چیزیں خارج ہے باقی سب نام دے تو میرے محترم بھائی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عالمین کا ذکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور کہنے لگا شروع پر کسرت آ رہی ہے اسلام کے احکام میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئے اتنے زیادہ میں پورے منوان پورے کر لوں یہ مجھے مشکل لگتی ہے تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں ادشم پتھر جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں اب میں وہی کام کیا کروں اسلام کے احکام کے اندر کوئی کمی پیشی اس کے متبادل کوئی ایسی چیز بتائیں نماز پڑھتا ہوں کی عمل بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی عمل میں کمی رہ جاتی پورے نہیں ہوتے تو فرمایا کہ نبی علی السلاۃسلام اللّہ اللہ کا رتبا تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے یہ ایسا عمل ہے کتنی اللہ کے اندر بلائی رکھی ہے بال روزگار تو اس طرح کے ہیں چھوٹے چھوٹے جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہوگی ایک سیکنڈ کے اندر جنت کے اندر خجور کا درخت لگ جاتا ہے اب جنت کی زمین جو ہے, کوئی محمد ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کے نبی فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے اگر ایک سوار سو سال تک سو سال تک اپنے سواری کو بھگاتا رہے ایک صدی اپنے سواری کو مسلزل بلاتا رہے تو اس کا سایہ اتنا زیادہ تو فرمایا کہ جنت کے جو قیمتی جو اللہ رع بھائی نے رکھے ہیں محل بنائے ہیں اب دیکھیں بازار کی دعا ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے بازار کا جانتے وقت جو ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو ذکر کی جائے دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں تربی شریف اور ابن مہاج شریف کے اندر حدیث ہے نبی علی علیہ السلام نے فنایا کہ جو بندہ منداخلاسل جو بازار میں جائے داخل اور یہ پڑھے تو بازار میں یہ باہر کی ہے تو یہ پڑے دعا شریف کے لیں تو کلو وہ جو یہ دعا پڑھ لیتے لگا دس لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے ختم کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے اندر ایک محل اللہ, اللہ, اللہ رب چھوڑتے اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ نماتے ہیں کہ جس کی ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی نیکیاں ہیں عمل کرنے کی اور اتنے گناہ معت ہیں اور جنت کے اندر گھر بن رہا ہے انسان ہی بھائیو صرف محروم ہے اگر مدرسے بھی ہے تو ہماری ہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ کمی نہیں ہے اس لیے میرے محترم بھائی یہ کالمات ہیں اللہ رب العالمین کے جو ہے استفار ہے زبان کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یہ سب جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر شامل اب آپ صاف <تصفح> ہم مجلس میں بیٹھتے تھے نبی علیہسلام کے ساتھ ایک مگر کے اندر جو ہم کیا جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں میں کہ یہ, لا ولا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کو پڑھیں اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث آتی دو قلم نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی سب سے آخری انڈ والی حدیث ہے تقریباً بخاری جو ہوتی ہے بخاری کا جو آخری درس ہوتا ہے اس کے اندر یہی جو ہے وہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں یہ دو کلمے ہیں اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں میزان میں بہت وزنی ہیں قلیمۃ حبیبتانی حبیب تعین اللہ رحمان رحمان تو بڑے ہی پیارے محبوب ہیں ثقیل عطان الزان فل میزان میں بڑے بھاری ہوں گے کل قیامت کے دے اور حفیبت عن زبان پر بہت ہلکے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ جو بندہ ایک, ایک دن میں سو مرتبہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں دیکھیں میرے محترم عزیز بھائی یہ افغان ہیں اس طرح جو ہے وہ خاص موقع کی دعائیں گھر سے نکلنے کے ہیں داخل ہونے کے واش روم میں جانے کے نکلنے کے بہت سارے جو ہے بسم اللہ اگر بندہ پڑھ لے نبی علیہ السلام یہ جب بندہ میں داخل ہوتا ہے, تو کہتا ہے بسم اللہ اور کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کے وقت کھاتا ہے, ہے بسم اللہ تو شیطان یہ کہتا ہے لامبی الحمد للہ صرف بسم اللہ پڑھا ہے اللہ کے نام کا ذکر صرف بسم اللہ پڑا تو اتنی برکت ہوئی ہے اتنی برکت ہوئی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث, حدیث ہے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تمہارا کھانا ہے اور نہ اس گھر میں تمہاری رات گزارنے کی جگہ ہے چلو یہاں سے نکلو اتنی جو ہے وہ اللہ کی نام کی برکت ہے اور جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے پر اسم اللہ کو اسموا اللہ کا نام نہیں دیتا گھر میں دخل ہوتے کے وقت اور جب کھانا کھاتا ہے تو پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑتا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان کہتا ہے ادرک یہاں پر رات بھی تم نے ادھر ہی گزارنی ہے اور شام کا کھانا بھی تمہارا رات کا ادھر ہی ہے صرف بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ باتیں بالکل برحق اور اب یہ یقین کریں اور اس کے اوپر تصور کرے کہ جس گھر میں میں شیطان یہ کہہ رہا ہے اسی گھر میں گزارنی ہے اور کھانا بھی تمہارا ادھر ہی ہے کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ کا نام نہیں ذکر کیا یہ باتیں اب اللہ کے رسول اور نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں نہیں نظر عتی نام اسی لیے پھر بائیوں جھگڑے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں بہت ساری جو ہے وہ خامیاں گھروں کے اندر بہت سارے معاملات خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام کو بطور جو ہے وہ اپنے برکت کے استعمال نہیں کرتے وہ ساری جگہوں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کتنی صورتیں ایسی ہیں پرانے پاک کو جو ہے وہ کھول کے دیکھیں جس کا آغاز کسی اسی چیز سے ہو رہا ہے کہ سب کا حل اللہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی آسمانوں میں جو بھی چیز ہے اور زمین کے اندر جو بھی چیز ہے سب اللہ کی تصویر بیان کرانے باغ میں لکھی تو سب بلاسلام تو سب وہ ساتوں آسمان بڑے بڑے ہیں یہ آسمان اللہ رب العالمین کی بڑی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بادلوں کے بارے میں یوسف الحمد اللہ کو تو منقیف آتی یہ باطل جو ہے وہ اللہ کی جب کڑک یہ بجلی ہمیں کے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں مختلف انداز ہر کسی میں اور ایک کتاب اللہ تصویر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی لیکن تم کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کی تسبیح ہے تم نہیں جانتے ہیں ہر ایک چیز حتٰ کہ جانور بھی اپنے اپنے بولی کے اندر اپنے اپنے انداز کے اندر ہر ایک چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے تو انسان بھی کیوں نہیں اس چیز کو کرتا ہے وہ کیوں اللہ کی تصویر بیان نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ کی تصبیع سبحان اللہ الحمدللہ الحمد للہ یہ اللہ رک العالمین کے ذکر ہیں تو انسان پھر کیوں اتنا محروم ہے کہ جب ہر چیز اللہ کی تصویر میں مشغول ہے تو میرے محترم بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تصویر کے اندر اپنا بکت گزارے سبحان اللہ جو دیگر ازگار ہیں ان کے اندر اپنے وقت کو بسر کر کے وقت کو قیمتی بنائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رعالم جو بھائیوں کو عمل کرنے کی